صبر على مرار غلبتني التنهي ولا من جاني وصار زيد بلادي بعيده يا اما زيد بلادي بعيده متوحش الدار لما لما جرحي وشي لما تشوق شوقين شوقي مفارق ناسا وشوق اللي مسكين لا من جاه واسا يا لا من in my world